Галина Садловська, яка мешкає на вулиці Перемоги в Доброгорщі, показує тріснутий фундамент своєї хати, кахлі, штукатурку, які облітають, каже, від курсування цією дорогою важких фур. Подивіться, що робиться. Діти бояться в хаті бути, дрожить, все, вибігають на вулицю, кажуть, бабушка, хата завалиться, а що бабушка зробить? Олександр Сарафін показує, як укріпив хату своїх тестя й тещі шістьма бетонними опорами. Все дрожить, холодильник пригає. На столі все пригає. Якби не ці упори, то ми вже в сплили встав. Скажеться на руйнації оселі і ні на мазур. Проходять вантажівки, які 36-40 тонн. Кожен день по сім машин, те що я бачу. фронтон у нас падає повністю. Погреб, тріс хата дала теж тріщину. Можна зробити ту дорогу в об'їзд, щоб тільки не проходили ці великі вантажівки через наше ріднє село. Представник компанії, орендаря частини земельних паїв у Доброгорщі Олег Клепач з приводу руйнації сільських помешкань каже. Ніхто не знає, коли вони почали руйнуватися. Не може машина сьогодні бути завантажена свиньми на 60 тонн. Це є центральна дорога, якою користуються три компанії, три агрофірми, і плюс будь-хто може їхати по цій дорозі. Та додає. Кожного року наша компанія робить Ямочний ремонт кожного року. Кожного року проводить рейдерування цих доріг. Крім нашої компанії, ніхто не опікується цією дорогою. І ми будемо в, по фінансовому своїх фінансових можливостях це продовжувати робити. Гвардійський сільський голова Іван Возборський говорить, коли дорогу відремонтують, будинки так не вібруватимуть. Тамкові за гроші громади, а потім залучаються державні кошти, тому що ця дорога вбита в проект облаштування, яке має закільцювати від Климковиць до Галетаниць, і це тут має бути асфальт. Дорогу, яка проходить через Доброгорщу, планують ремонтувати, Підтвердив начальник відділу обласної служби автодоріг Михайло Литовчук. Державною програмою «Велике будівництво» на поточний рік передбачається виконати обсяги робіт по поточному середньому ремонту на загальну суму 366,6 млн Гривень. Ми повинні відремонтувати за ці вказані кошти 73 км доріг. Передбачено автодорога М-12 Ружична через Жучківці загальною протяжністю 5 км. Проведений тендер уже на 3 км загальною сумою 13,5 млн грн. Якщо будуть додаткові кошти, буде завершено в цьому році ще півтора кілометра доріг на загальну суму 7 мільйонів 600 гривень. Це буде якраз 21 мільйон, який ми передбачаємо виконати обсяги робіт по поточному середньому ремонту автодороги М-12 Ружична через Жучківці. Як довго простоїть новий асфальт, яким їздитимуть фури, сільський голова, каже, не знає, бо розв'язання цієї проблеми не бачить. Вагових не стоїть на кожному селі населеному пункті. Ми не можемо контролювати, що це там 40 тонн, які їдуть, чи 60 тонн, чи 20 тонн. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.